السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم بهذا الفيديو للحديث عن مكان سقوط الصاروخ الصيني بحسب ما ذكر الإعلام الصيني اليوم نرجو منكم دعم مقطع الفيديو ليصل للجميع بلايك والاشتراك بالقناة بالإضافة لتفعيل زر الجرس ذكر الإعلام الرسمي في الصين فجر اليوم الأحد أن الصاروخ الفضائي الذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي تفكك فوق المحيط الهندي بعد دخوله الغلاف الجوي للأرض وأشارت إلى أن المكان يقع في جنوب غرب الهند وسيرلانكا وأضافوا أن معظم الحطام احترق عند دخول الغلاف الجوي ولم يسقط قطعة واحدة كما كان هو متوقع بل تفكك هذا الصاروخ إلى عدة قطع وذلك بسبب السرعة الهائلة له أثناء دخوله إلى الغلاف الجوي الذي أدى إلى تفككه إذا إخوتي الأكارم، موقع سقوط الصاروخ هو في المحيط الهندي وهو أقرب ما يمكن إلى سريلانكا. إذن والتوقعات الصينية هي التي اصابت يعني الصين قالت بان معظم حطام هذا الصاروخ سوف يتفكك عند دخوله الغلاف الجوي بينما التوقعات الأمريكية قالت يعني أنه سوف يسقط قطعة واحدة وصابت التوقعات الصينية بينما التوقعات الأمريكية يعني حددت الوقت الذي يمكن أن يسقط فيه هذا الصاروخ وهو بين مساء السبت وصباح يوم الأحد وبالفعل حدث ذلك إذن إخوتي الكارم الصاروخ سقط في المحيط الهندي وهو أقرب ما يمكن إلى سريلانكا آه هذا كان أهم ما لدينا أشكر متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته